Veseescu neașteptată la dezvăluirile lui Ponta. Regret sincer eroarea a făcut. Fostul președinte Traian Băsescu iese la ramp în scandalul posibilei în a Comisiei Europene. După ce Victor Ponta a atras atenția Fostul sublumier IEF de stat a avut o reacție nea teptat în mediul online. Corecție? În data de 2003 2018, am avut o intervenție telefonică la un post de televiziune, susținând greștinierea scrisoare scrisoarea Comisiei Europene prin care se cereau rezultate concrete în lupta anticorupție a fost datată 1207. 2012, subliniind ce la acel moment eram suspendat. În realitate, scrisoarea este datată 10 octombrie 2012, dat la care revenisem pe funcție. Regret sincer eroarea a făcut. Fac precizarea că scrisoarea nu a fost adresată presublinierea dintelui României, ci guvernului României. Foarte probabil fostului prim-ministru Victor Viorel Ponta sau ministrului Justiției, care, alturi de CSM, sunt partenerii Comisiei Europene în monitorizarea PMCV. Scrie Traian Besescu pe Facebook. Replica fostului presubliniere vine după precizările făcute recent de fostul premier, Victor Ponta. Fostul premier, Victor Ponta, a reacționat vehement după ce fostul presubliniere Traian Besescu, a declarat, marci, ce nu a avut cu în timpul mandatului său, de vreun document transmis de c Comisia Europeană care se conțin nume de persoane cu probleme penale, în acea perioadă fiind suspendat din funcția de subliniere F de stat de coaliția USU.